Reacția lui Eugen Teodorovici după ce site-ul ANAF a fost picat. Ce măsuri promite ministrul finanțelor? Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, i-a prezentat public scuze contribuabililor care au avut nemulumiri zilele acestea din cauza ce site-ul ANAF nu a funcționat. Mai mult. Într-ul finalelor anului o reformă în zona IT. Este o situație pe care o timp cu toii. De ani de zile, din păcate, în zona de fisc, tot infrastructura IT este învechit. Astăzi s-a dat drumul la zona de site. S-a lucrat zi noapte pentru a se gezi o soluție. Vom avea un contract de mentenanță pentru a asigura ei pe viitor. Pentru ce astăzi nu există un contract de maintenan, este un alt motiv pentru care lucrurile s-au întâmplat în acest fel. Comanuna în perioada izolui a final pe care Ministerul de Finanțe o va decide în ceea ce înseamnă zona de Haiti. Fere o reformă clar, lucrurile rămână acum sunt. Prezint scuzele mele ce tretoii contribuabilii care în aceste zile au avut nemulumiri pentru ce sistemul nu a funcționat, a spus Teodorovici.